Ano, cestujeme rádi. Ano, určitě. Moc rád cestuju. Cestuju rád. Ano, moc ráda cestuju. Ano, ráda cestuju. Ano, já cestuju hodně rád.